Velkommen til Vi laver film. I dag skal vi snakke om 3-point lighting, eller på dansk, 3-punktsbelysning. Belysning er en essentiel del af videoproduktion, men desværre er det overset af rigtig, rigtig mange aspirerende filmmakersere og øh, for eksempel øh, YouTuber. Men ikke det nok, jeg bare peger lyset direkte på mig? Øh, altså det der er næsten alle tyr til. Og er det godt nok? Ja, men vil du ikke hellere se sådan her ud? Wow! Ej, det ser mega fedt ud. Hvordan får jeg fat i det? Trepunktsbelysning kræver sjovt nok tre lys. Du tager det første lys og sætter det til den ene side af dig, ca. 30-45 grader foran dig. Det her lys kaldes for key light, altså hovedlyset. Med andre ord, det er det lys, der hovedsageligt skal lyse dig op. Placer det næste lys på modsatte side af dig, med cirka samme vinkel som det første lys. Men sørg for, at det her lys kun belyser dig med halvt så meget kraft, som din keylight gør. Dette det kan opnås ved enten at putte mere diffusion på dit lys, placer det længere væk fra dig, eller, hvis du har en hvid væg ved siden af dig, at pege lyset ind i den hvide væg. Dette det lys kaldes for fill light, altså det lys, som fylder den anden side af dit ansigt med nok lys, så det er stadig er synligt. Tag nu dit tredje lys og placer det bag dig til den ene side. Normalt vil man placere det her lys på den modsatte side af ens key light, men eksperimenter med det og se, hvad du kan lide. Det her lys kaldes logisk nok for backlight, eller på dansk, bagbelysning, og dets job er at tydeliggøre den 3 del af dit ansigt, så du ikke ser så flad ud i fjeset. Et backlight skaber også gerne det her, der hedder edge lighting, altså kantbelysning, som yderligere får dig til at stå frem for baggrunden og igen tydeliggøre, at du står i en tredimensionel verden. Og sådan bør du som standard filme alle dine optagelser med opstillet lys. Selvfølgelig kan du komme ud fra situationer, hvor der er krav på en anden slags belysning, en slags stemningsbelysning. Men hvis det ikke er tilfældet, så altid belys med trepunktsbelysning. Men hvor har man brugt trepunktsbelysning henne? Kan I give nogle eksempler? Selvfølgelig kan vi det. Her kommer en kavitcade af klip fra alle din yndlingsfilm, så viser at det er noget som bliver brugt hele tiden. I will take the ring to Mordor. Bring me everyone. What do you mean everyone? Every i do. You're not the only one cursed with knowledge. So why? Because he was my friend. Not Verbal. He wasn't your friend. Keaton didn't have friends. Don't be that way. Tell me. Nah, no, you wouldn't like it and I'd be embarrassed. You'd be embarrassed? You told like 50 million people and you can't tell me? Gud, Fader, min skaber. Du, Herre, Jesus, min frelser. Du, Gode, Helligånd, i liv og død. Min trøstemand vil tale til mig. Wait, what? This is crazy. You want me to hit you? That's right. This is so fucking stupid. Check on all the others. Don't use the radio. See if he's lying about Marco. And find out if anyone else is missing. Do you mind if I sit here? No. Fine. No, good. Fine. Good. That's a, a big bruise you have there. Ligesom de har gjort i de her klip, så prøv at lege lidt med lysene. Husk at alle lysindstillinger er indstillinger. Så prøv dig Tid og ofte så har folk kun to lys at gøre godt med. Hvis det er tilfældet for dig, jamen så drop dit fill-light og fokuser i stedet for på at få en god etching for backlightet. Og selvfølgelig har du kun ét lys, så er det dit keylight, der er det vigtigste. Men så se om du ikke kan få solen til at hjælpe dig ved at filme et sted, hvor der er naturligt belyst. Men hvis det er fordi, du synes, det lyder dyrt med tre lys, så kan det bogstaveligt talt købes for under 1000 kroner, og det er faktisk ret billigt for godt lys. Vi er ikke sponsoreret, men eventuelt kig ned i beskrivelsen for et link til det lys, vi har brugt. Det var alt for denne gang. Hvis der er spørgsmål, så skriv dem endelig til os. Og ellers så ud og øv med diverse lysindstillinger, for det er kun med øvelse, at man bliver god til det. Fuck.